Doncs jo sóc el Toni Ponce, soc periodista i emprenedor i intento formar part del col·lectiu LGTB amb una acció social i eh, de voluntariat. La meva primera experiència dintre del voluntariat del col·lectiu LGTB va ser a Praet Barcelona. Va ser sobretot de eh, voluntariat al carrer. La meva següent tasca voluntària és al Club Esportiu Panteres Grogues. Vaig ser eh, comunicador de la coral Barcelona Rainbow Singles. Doncs aquesta va ser la llavor del voluntariat que vaig fer després i crec que bueno, va ser un bon punt d'inici perquè després doncs, vaig agafar més protagonisme i vaig agafar eh, doncs, més tasques i fins i tot vaig acabar emprenent, que jo crec que és el més important dintre del col·lectiu. El programa de diversitats va néixer fa uns tres anys. Al principi va estar capitanessat emprenedor del col·lectiu LGTB que es diu Waldo. El febrer de 2016 ens van donar un premi del Consell Municipal de Benestar Social. És un premi de la ciutat de Barcelona, on les diferents entitats que formen part d'aquest òrgan de Benestar Social van decidir fer una aposta per una ràdio inclusiva des de Ràdio Trini Jove i per un programa de contingut LGTB no majoritari. Aquesta iniciativa és una iniciativa molt modesta, és una ràdio molt petita, molt combativa, amb pocs mitjans, però que pretén fer i marcar una diferència dintre del conjunt de la societat. Pensem que és una manera de fer ràdio amb protagonistes que potser no estan dintre del circuit eh, habitual, que no sentim a les ràdios ni potser a les televisions si no, ve no veiem els diaris i que tenen moltes històries a explicar. Jo crec que és molt important donar veu a aquestes persones. Mm. Doncs per mi la ràdio significà un mitjà de comunicació que mai havia tocat de manera professional i per mi era la meva primera experiència. Tenia moltes ganes de fer una cosa com la ràdio, no darrere d'una pantalla escrivint, com sempre estava més acostumat, sinó a posar veu. I vaig descobrir que m'agradava, que era una cosa que em feia sentir molt feliç i molt realitzat perquè feia contingut i feia actualitat jo portat el meu compromís i també la meva experiència professional. Soc periodista, estic llicenciat des de fa aproximadament uns 10 anys i sempre he pensat que la comunicació és una de les eines més imprescindibles per col·lacionar el col·lectiu. A nivell d'emprenedoria pròpia he fet una aplicació que es diu Elite Circuit amb un soci, és un grup molt petit que eh, vam juntar molts esforços a nivell econòmic doncs, per desenvolupar una aplicació que uneix els perfils de LinkedIn amb una premisa i és que t'has d'identificar dintre del col·lectiu LGTB com a part de, del col·lectiu. És igual com tu ho siguis, però sí que és important que siguis professional dintre de la teva, eh, del teu àmbit professional, però que també tinguis voluntat d'ensenyar que tu ets eh, part d'aquest col·lectiu. Tinc pensat fer un llibre d'entrevistes on voldré tocar diferents personalitats del col·lectiu LGTB per donar veu a com es veuen dintre del col·lectiu, com afecten les seves etiquetes a la seva uh, tasca professional o vital i que en moltes ocasions nosaltres tenim una preconcepció de les persones, de les etiquetes molt uh, arrelada a la nostra forma de, de ser, a la nostra cultura i la nostra manera de, de veure el món, però que en moltes ocasions les persones que són eh, víctimes d'aquestes etiquetes, i dic víctimes perquè en moltes ocasions és per parlar eh, sense conèixer eh, la persona, no es veuen representades i tampoc eh, creuen que se'ls entenen. I jo crec que és molt important també donar veu en aquest cas en forma de llibre a aquestes persones que en moltes ocasions no tenen, també igual que la ràdio, una una forma de parlar, un altaveu, per explicar-se doncs, que puguin explicar-se en una entrevista i que puguin donar-se a conèixer amb tots els pros i contres que té una etiqueta que els afecta. Tinc un blog on em defineixo com a Queercom, que és el, el nom que tindrà aquesta aventura professional, que d'alguna manera vol presentar la meva experiència i el meu punt de vista de com crec que la comunicació s'utilitza dintre del col·lectiu LGTBI i com les grans apreses i aquelles petites que en formen part del col·lectiu també eh, arriben al seu públic objectiu. Jo crec que a nivell de comunicació cada cop s'estan professionalitzant més els voluntariats relatius a la publicitat, a la comunicació i al tema audiovisual. Jo crec que és molt important que professionals del sector estiguin dintre del col·lectiu aportant el... Seva, la seva experiència professional. I jo crec que moltes organitzacions ja tenen alguna persona que s'hi dedica professionalment i també hi ha mitjans de comunicació que es dediquen a fer contingut LGTB. I jo crec que això és molt important. Uh, si tu aportes i des d'una visió general està molt bé, però també si aportes des de la teva experiència professional estàs aportant un valor afegit que crec que és el que falta dintre del col·lectiu.